Росіяни зруйнували офісний центр у Миколаєві. Будівля не підлягає відновленню, повідомив управляючий центр Олександр. В результаті нічного обстрілу постраждала жінка, яка працювала тут охороницею. В момент удару вона була на робочому місці, її забрали в лікарню. «Пошкоджено один проліт з сьомого до першого поверху і пару з сьомого по п'ятий пошкоджений ліфт, пошкоджені всі вікна, двері. Ну, майже все пошкоджено і це майже так, ну, поверхово. Тобто, видно, що в оплуті плити перекриття. Я думаю, що ця будівля не підлягає ну, реставрації. Була охорона і був один працівник ну, орендар. Ну, йому чудово ну, пощастило, бо він відійшов саме в цей момент, коли перебувається. Від удару поряд постраждали приватні житлові будинки. <плістичні> Були прильоти в далеке Я зайшов в коридор, виходив, і у мене ярка спішка, тому що є вікно в гостині. і освітлювалося на ньому. Тобто волна не наша бахвала, ось такий задіяла. По ці російські війська ракетує С-300, в багатоповерхівку. Приліт пройшовся біля будівлі, зачепивши балкони та перекриття. Забив дар із стріля. Що таке, я не зрозуміло, тут як сипатися, наче все. А вот тут лежать. Тут і камні на мені вже все були, і соку, і камні». Від потужного вибуху прокинулася Світлана. Жінка та її чоловік отримали легкі поранення. Зараз прибирають завалени своєї квартири. «Ми спали. Чоловік кричить – ти жива? Я проснулася з-за того, що на мені ковір лежить. Бігом повскакувало, почали дивитися, де що. І... Глянула, что у меня взуха кров. так везде он поцарапан, у человека трохи он поцарапан. Ну и потом начали все-все разгребать, убирать, потому что стекла было везде, где только можно было. А до сих, там еще, наверное, на неделю хватит стекло разбирать. Все входные двери, и у соседей, что у нас в тамбуре, так само он и в детское окно, и на кухне такие самые, даже он в туалете двери. Армія Російської Федерації запустила по місту близько 10 ракет С300. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, повідомив прес-офіцер Миколаївського обосновної військової адміністрації Дмитро Потенчук. Російські окупаційні війська в чергові вночі обстріляли місто Миколаїв. Знову було застосовано ракетне озброєння, попередньо пускові установки протиповітряної оборони С300. В чергові поцілували в заклад Освіти. Приватні підприємства та навіть у житловий будинок багатоповерховий, з якому чудом ніхто не загинув сьогодні. Але маємо інформацію про двох загиблих і кількох важко поранених. Через влучання уламків боєприпасів сталася пожежа на промисловому підприємстві та горів автомобіль, повідомили у ДСНС у Миколаївській області. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.